ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من سر رہو ان یضلہ اللہ من جہنم یوم القیامہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن سائے میں رکھے وَيَا جَلُو فِي ذِلَّهِ فَلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ غَلِيظًا اس کا چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں ول یکم بے اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دیا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رکم بمن منتھ روم النار ناد کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے بلا یا رسول اللہ صابا نے عرف کیا، اے اللہ کے سلم نے اشاد فرمائیے فرمایا قال اللہ کل نن ہر بندے پر جو آسانی کرنے والا ہو لن نرمی کرنے والا ہو قریب قریب کرنے والا ہو سہل پھر فرمایا آسانی کرنے والا ہو جو آسانی کرنے والا ہو محبت سے قریب کرنے والا ہو نرمی کرنے والا ہو اللہ کے ابھی فلا فرماتے ہیں اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اب اس آئینے میں ہم اپنی شخصیت کو دیکھیں ذرا سی کسی کی بات پہ غصے میں آ جانا اور بے سین کا جانور بن جانا اور پھر کہنا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں یعنی نیک شریف لوگ غصے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران رہ جاتا ہے چنانچہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ ایک خاتون کہنے لگی کہ میرے خامند کی تحجد سال میں کبھی قضا نہیں ہوتی لیکن طبیعت ایسی ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو ماں بہن کی ننگی گالیاں مجھے نکالتا ہے اس کی تحجد کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہوگا کہ جو ماں بہن کی ننگی فوج گالیاں نکالتا ہے تو ہم مزاج شریعت کو سمجھیں منش خداوندی کو سمجھیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ اللہۃسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے رائے سلوک کے سالکین میں نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کیسی تھی فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں دس سال رہا دس سال میں نبی اسلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا نہ کبھی مجھ سے بات کرنا چھوڑی کبھی بھی دس سال میں ایسا نہیں ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں غلطیاں بھی کرتا تھا نبی علیہ السلام اسلام اسلح بھی فرماتے تھے غلطیاں کیسی تھیں فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا جاؤ نبی علیہ السلام کو دے کر آؤ تو میں لے کے چلا راستے میں خیال آیا کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے تو میں نے ایک انگور کھایا وہ مزے کا نکلا میں نے دوسرا کھا لیا اب میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کے گھر پہنچنے سے پہلے سارے انگور ختم ہو گئے میں چپ ہو گیا کسی کو کچھ نہیں بتایا کچھ دن گزرے میری والدہ امیر سلیم رضی اللہ تعالی نے نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی بات چیت کے دوران انہوں نے پوچھا اے اہل کے ابھی میں نے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا تو انگور کیسے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے آپ سمجھ گئے کہ معاملہ درمیان میں کیا ہوا فرمایا کہ جب میں سامنے آیا تو نبی علیہ السلام میرا کان پکڑتے اور پکڑ کے کہتے انس میرے انگور کا گچھا نکالو اور مسکراتے بھی تھے اب اسلام بھی فرما دی مگر اتنی محبت سے کہ بچے کو ڈر نہیں لگا وحشت نہیں ہوئی خوف نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا نہیں بچہ تھا تو فرمایا میرا کان پکڑتے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا جب میں کبھی پاس جاتا میرا کان پکڑ کے کہتے انگور میرے انگور کا گچھا کہا ہے اور مسکراتے بھی تھے نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ میرے دل کو خوش کر دیا کرتی تھی یہ بھی طریقہ ہے دوسرے کی اصلاح کا کہ دس سال تک مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور آج کل تو توبہ دین پڑھانے والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور طبیعتوں کے اندر سختی کہ کاری صاپ کہاری صاف بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں کہا کہ بھئی طلباء کو مارو نہیں سمجھاؤ تو میں نے اساطلہ کو یہی سمجھایا کہ دیکھو ہاتھ انسان تب اٹھاتا ہے جب شکست مان لیتا ہے کہ میں زبانی سمجھانے میں ناکام ہو گیا جب استاد اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے نا کہ میں اس کو زبانی سمجھانے سے فیل ہو گیا پھر ہاتھ اٹھاتا ہے لہٰذا مارے نہیں تو ہم نے دیکھا کہ ڈنڈا تو بند ہو گیا لیکن اس کے ساتھ مکے مارنا تان کھینچنا اور مختلف طریقوں سے بچوں کو غلطیوں کے اوپر سزا دینا وہ پھر بھی رہا ہم نے اور سختی کی کہ جی نہیں بالکل ایسا نہیں کرنا پھر ہمیں پتا چلا کہ جی انہوں نے ڈنڈا تو چھوڑ دیا ایک پائپ ساتھ رکھ لیا ہے چھوٹا سا کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ کس کام آتا ہے اور بچے کی جب غلطی نکلتی ہے تو پائپ سے بچے کو مارتے ہیں پھر ایک دن میں حاضر ہوا میں نے کاری صاحب سے عرض کیا کہ جی برائے مہربانی آپ یہ بھی نہ کریں کہنے لے کے جی کیا کریں پہلے غلطیاں کرتے تھے ایک تھپڑ لگا دیتے تھے سیدھے ہو جاتے تھے پھر وقت آیا کہ مکہ لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے پھر ایک وقت آیا کہ ڈنڈے سے مارتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے میں نے کہا ککاری صاحب اب اگر ان کی غلطی نکلے تو ان کو گولی مارا کریں کرے او خدا کے بندے کچھ تو عقل کرو نا بچہ ہے سختی کا معاملہ کریں گے تو وہ بچے کو یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا یہ کیا طریقہ ہوا بھائی ہر بات پہ تھپڑ ہر بات پہ ڈنڈا مزاج شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے ایسے بھی تو ملک ہیں جہاں مارنا قانون منع ہے اور وہاں بھی بچوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمیں طبیعت کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے اور جی بس طبیعت میں جلال بہت ہے یہ شیطان کا پکا دھوکا وہ جی میری طبیعت میں جلال بہت ہے ذرا سوچ لیں کہ ہماری طبیعت میں جلال ہے اگر اللہ نے بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ جلال والا معاملہ کر لیا پھر کیا ہوگا حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا جو دوسروں کے عذر کو جلدی مان لے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عذر کو جلدی قبول فرما لیں گے سبحان اللہ حدیث مبارکہ سنیے نبی الزام نے فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر لے اور دوسرے سے معافی مانگے اور جس سے معافی مانگی وہ کہے گی میں تجھے معاف نہیں کرتا ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی اس نے معافی مانگی تو شریعت کہتی ہے کہ معافی مانگنے پر اب اس بندے کو چاہیے کہ معاف کر دے لیکن اگر وہ اس کو معاف نہیں کرتا نبی علیہ اسلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوسر پر میرے سامنے مت آئے میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا قیامت کے دن میری شفاعت کی تمنا رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہ کرے اس کو چاہیے قیامت کے دن حوض اوثر پہ میرے سامنے مت آئے سوچیے شریعت کیا چاہتی ہے شریعت معافی کو پسند کرتی ہے نرمی کو پسند کرتی ہے محبت کو پسند کرتی ہے چناتے ہمارے بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راحت بن جاتی ہے ایک بزرگ تھے بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے حالانکہ بیوی بد زبان بھی تھی اور بہت زیادہ تنگ کرتی تھی تو کسی نے پوچھا حضرت جان ہی چھڑا لیں اس مصیبت سے فرمانے لگے اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ تنگ کرتی ہے تو میں تو اس کی تنگی ترشی کو برداشت کر لیتا ہوں تلاک دے دوں گا کسی اور سے نکاح ہوگا اس کو تنگ کرے گی تو میں تنگی کو برداشت کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تنگی سے بچا لیتا ہوں کیا خوبصورت سوچ ہے سبحان اللہ ایک بزرگ تھے بیوی سے بہت تنگ تھے مگر شکایت نہیں کرتے تھے ایک موقع ایسا آ گیا کہ بیوی نے خود طلاق مانگ لی تو انہوں نے طلاق دے دی تو کسی نے کہا جی وہ بڑی بری تھی چلی گئی تلاک لے کے فرمانے لگے جب بیوی تھی میں نے اس وقت زبان سے اس کی برائی نہ کی اب تو وہ الگ ہو گئی اب میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں یہ طبیعتیں تھیں ہمارے مشائق کی نبی علیہ الساط و کی شخصیت مبارکہ میں ایسی مقناطیسیت تھی کہ صحابہ میں سے ہر بندہ سمجھتا تھا شاید نبی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ایسی طبیعت تھی اور جو متب سنت بننے کی تمنا رکھتا ہے اس کو ایسے ہی بننا پڑے گا ایسے محبتیں تقسیم کرے کہ ہر بندہ سمجھے کہ سب سے زیادہ محبت تو مجھ سے ہی ہے چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں ان کی وفات ہو گئی ان کی بیوی نے یہ بات کہی ذرا غور سے سنیے توجہ سے سنیے کہ میرے بھی آپ تو اتنے نرم مزاج تھے زمین پہ نرم پاؤں رکھتے تھے کہ زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور اگلی بات عجیب کہی کہنے لگی کہ میرے خامد نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کے ہوتے ہیں نا عام آلات میں تو محبت کے لہجے میں بات اور ذرا طبیعت کے اندر غصہ ہوا تم یہ ہو تم وہ ہو آواز بدل جاتی ہے الفاظ بدل جاتی बदल لہجہ بدل جاتا ہے تو فرمانے لگی کہ میرے خامد نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی یہ لوگ ہیں جنہوں نے سلوک کو سیکھا ہوتا ہے نبی علیہ ساط اسلام رحمۃ اللہ عالمین تھے جو ان کی اتباع کرتا ہے اس کو رحمت میں سے حصہ مل جاتا ہے پھر وہ رحیم و کریم بن کے محبتیں تقسیم کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارے ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم گھر میں ہو دوستوں میں ہو آپس میں ہو مسلمان بھائیوں میں ہو تو انسان کو کیسے ہونا چاہیے ریشم کی طرح نرم جیسے ریشم نرم ہے نا بندے کی طبیعت میں بھی ایسی نرمی ہونی چاہیے اور آج ریشم کی طرح نرم ہونے کی بجائے ہو ہلکے یاراں تو انگارے کی طرح گرم لا قوت الا بھی شریعت ہمیں ایسا بننے کے لیے نہیں کہتی شریعت کہتی ہے محبت و پیار کی زندگی گزارو یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبا خدا کا یہ خدا کا کنبا ہے اگر کوئی کسی کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں اس کو سیکھیں سختی کو چھوڑیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو رحمتیں وہ سختی پر نازل نہیں فرماتے ہاں شریعت کے معاملات میں کہیں کہیں انسان کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے مگر وہ سختی بھی طریقے کی ہو نبی علیہ سات وسلام اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو زبان سے کچھ نہیں حدیث پاک میں ہے نبی اسلام خاموش ہو جاتے تھے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا تو چہرے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ چیز ناپسند ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے طریقہ ہے ہم بھی اسی سلیقے طریقے کو اپنائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نبی علیہ السلاۃ اسلام کی طبیعت کے اندر جو رافت تھی جو رحمت تھی اس میں سے کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے ہمیں اس رحمت اور رافت سے محروم نہ فرمائے غور کرنے کی بات ہے اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت ایک کتے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے اور اس پیاسے کو پانی پلا دیتی ہے اللہ اس کی مقبرت فرما دیتے ہیں ہم اپنے گھر کے اگر بھوکے یا پیاسوں کا خیال رکھیں گے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ فرمائیں گے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے یہ زندگی تو اتنی چھوٹی ہے محبتوں میں گزار دیں تو بھی تھوڑا وقت ہے پتہ نہیں نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے اس لیے آج کی اس مجلس میں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اپنی زندگیوں میں الفت و محبت کو پیدا کیجئے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلاط اسلام کی طرح رحمت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے زحمت بننے سے محروف جو ہے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن معافی عطا فرمائے ہم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے نبی علی السلام نے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہیں رفق کو پسند کرتے ہیں یہ ساری بات چیت کا لب لباب ہے اس کو یاد کر لیجئے گھر والوں کو بھی بتائیے اس کے تذکرے بھی کیجئے اور اللہ سے یہ نرمی طبیعتوں میں پیدا ہونے کی دعائیں بھی کیجئے اللہ ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں یہ نیمت فرما دے وہ آخرا